que no han puesto acá ¡Vamos a Inca su ACO! Lo digo vale. Zola burra izan nahi nuke gaur protagonismoa agona etorri diren gizon emakume grutelako sarek greituta guztieko zen esango dutelako berriz ere giza eskubide guztiak aldarrikatzen dituztela eta horregatik aldarrikatzen dituztela, dela dauden gizon eta emakumeen eskubideak eta horixe aldarrikatzera etorri garagu ere eta ariketa bat ere eskatu nahi, dute, nahi nuke begi datudi ez gaur naetorri diren familia artekoei begietara Eta esandiezaietela Zergatik erin behar dutuzten aspero, ospero, millaka, kilómetro eta Zergatik jaso behar duten beraiekeretik horroi. Horregatik etorri Euskal Herria bilugau manifestazioanekara. Mi idea y por lo que yo estoy aquí es eh, por los derechos humanos. Mm, creo que, que aquí estamos reivindicando algo que es eh, los derechos de los presos y sobre todo el derecho que tiene el preso a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 eta horregatik hain espero dugu gaur bilboko kaleak beteko direla ba, lehen esan bezera gitzeskuide guztiak errespetatuak izan daitezen eta nora ez, gure ikuspuntutik, senide eta lagunon ikuspuntutik bai gure senide preso daudenenak eta baita gureak ere errespetatuak izan daitezen guk ere uste dugu merezide gula iraganean itzegitea eta horrein dikaren ere, ba, zoritxarrez ezin ez degulako horrelakorikaregin, espero ezagun gaur tikan aurrera gauzak aldatzen astea gozik gaur hemen jendetza guztiarekin ezkerrak eman gertan bilduden jende guzti honi ez eh? seguraldi eskasa izanarra hemen biltza batik gozik haure ez eta hau zabaltzea nahi dugun eh, irudia ez Bilbon bilduden jendetza guzti hau ez eta hau askentuenean bai Españar gobernu eta eh, gobierno francés arauten hilitarrak ematen, ematen ari zaizkien erantsuna da bai ez eta eta bueno, eta horretan dekingo dugula ez jarraituko dugu eta mango, e, ez dugu pausurik atzera emango gehienez impulsu hartzeko besterik ez Euskatu urtetan bizi zeniko minua, baina betira ezagun aurrera. Euskalt jendartea gorrotorik edo mendekurik gabeko jendarte ez Eta bizi rakiozen bakean. Eta eskatasunean onarritutako jendartean. Horregatik, beste batez, altxa izanunak! Euskatu eta erkarri gaituen lanean jarraizean. go bana madani ya go bana